Určitě bych chtěl auto, chtěl bych Mustanga, to je moje vysněný auto, ale otázka, kdy si na něj vydělám. A určitě bych radši barák, protože jsem zvyklý bydlet v baráku, se zahradou, abych mohl kdykoliv jít ven. Ale možná asi první koupím byt, protože budu blíž centru a je to levnější. To je poměrně složitý, protože, protože koupit si dům v České republice je komplikovaný, protože na to málo kdo má finanční prostředky. Takže by buď je musel zdědit, nebo by ten dům musel zdědit, anebo by si na něj musel půjčit, aby měl kde bydlet. Takže pořídit si bydlení v České republice po, po studiu, kdy ještě není žádná práce, je problém. A auto si myslím, že problém není, ani když se studuje. Asi auto si koupím. Auto spíš. Tak auto už jsem si koupil v 18. a už jsem ho taky prodal, přece jenom je to trochu nákladné. A dům, dům si myslím, že v dlouhodobém horizontu je to trošku zatím jako nereálné, že přece jenom člověk potřebuje nějakou hypotéku a finanční zázemí, aby si mohl dovolit dům v České republice. Ale a to auto si myslím, že je opět reálné za několik let. Asi si nekoupím auto. Zatím mi vyhovuje víc cestovat hromadnou dopravou, díky té rozvinutosti a častosti. Třeba pro perspektivu. Uh, ptáčci. Uh, pro perspektivu, když člověk přijde na autobusovou zastávku, tak uh, autobus, který potřebujete, jezdí každé 3 minuty. Takže tam člověk ani nečeká. A díky tomu, že jezdí na autobus tak často. A ta cesta je víceméně kontinuální, že nepotřebuji nikde přesedat, tak si můžu číst. Zatímco autem bych se musel soustředit a přemýšlet, teda odbočka, jak se tam dostanu v autobuse, tohle to odpadá.